De emberként a lehető legnagyobb lehetőséget kaptuk, mégpedig azt, hogy meghaladjuk az emberi létformát. Azért, mert az emberi létforma egy átmeneti állapot. Olyan, mint egy lépcső, ami fölfelé vezet. És ezért van az, hogyha emberként azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen annyi az élet, hogy megszületünk, valahogy kibírjuk az életet, megpróbáljuk a lehető legkevesebb viszontagsággal túlélni a dolgokat, és a végén meghalunk, akkor ez kicsit olyan üresnek tűnik. Ez senkit nem inspirál annyira, hogy valahogy kibírjuk ezt a néhány évtizedet, ami adatot itt a Földön. Valahogy mindannyian érezzük, hogy ebbe több kell, hogy legyen, és több is van. De hogyha egyszerűen csak az emberi, hétköznapi tudatállapotunkat akarjuk élni, azzal együtt, hogy minden mulandó, és teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, és a végén majd úgyis jön a nagy sötétség, és megsemmisülünk, akkor valahogy érezzük, hogy elmegyünk a lehetőség mellett. Ez kicsit olyan, mintha ezen a lépcsőn nem fölmenni akarnánk, nem megtapasztalni az emberi létezés legmagasabb határait, vagy lehetőségeit, hanem, mert hogy ez a lépcső arra való, hogy felmenjünk rajta, hanem olyan, mint le akarnánk ezen a, a lépcsőn feküdni, aludni vagy pihenni, egy lépcsőn sose lesz kényelmes heverészni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy velem, mert ez azt jelenti, hogy te ezt érzed, te ezt érted, és nem kibírni akarod ezt a néhány évtizedet a múlandóság tudatában, hanem keresel valamit, ami fölötte van ennek az emberi sávnak.